Og velkommen til endnu en video på min kanal Og i dag så kommer vi rent faktisk til at fortsætte den her Pokémon-serie Og lad os da bare komme i gang Ja Nu Åh ja Uh... Oh night night night Night... Night night... Night! bad What you Hit off. off bunny. Jeg havde et slemt meget i din mm? Så. Ja, jeg mener, du er ja, okay, Jeg kan Jeg det nogle gange. Så, så rejser du dig op og Hvad Vent, havde du også? Åh, mm. ah, det var forfærdeligt. Men lad os sige, det meste er gået en tur. Det kommer nok til at hjælpe på det. Kommer du? Lad os bare gå den her tur. Ja, mm. ja her. Jeg tror, jeg har glemt at tage ugeavisen. Hvor well, er I? Altså, I filmen eller <laughs> okay, i virkeligheden? Okay, kan ja. I filmen. Ja, interessant. Teamwork, der er blevet spoleret, om, men de har nye planer bla bla bla lad os se statsministeriet vil aflevere her alle her alle gender racer og reboots der var blevet leveret til dem ah ikke spændende åh uh, oh, nej nej nej nej nej nej nej det jeg var Okay, det er jo til 10 her, er skammer med en... Ah! selvfølgelig... Nå, sådan nu romantik... Reboot! Reboot! Reboot! No I'll <laughs> I call, I call. Øh, jo, ved hvad er det jeg ser der? Hvad er det, morgen? God ja. morgen. Hvorfor? Ja, det er meget trist. Lad os få den indre på, på hospitalhavet omgående. Sådan indlagt, lagt. Sådan der. Rabut, kunne du godt komme ud. Altså, herud, jeg står og venter. Jeg står. Jeg vil gerne tale med dig. Kommer du! Det er mig lægen. Okay. Ja, jeg vil fortælle dig, at det her faktisk fortæller, at, at uh, pokémon er i live. Åh, nej, jeg... Nej. Tog den der heavy, tæn den der heavy heavy Det er han. Og så kan der. Ja. ja. ja. Jeg ved godt, det er trist, at din øh, mor kommet så slemt til skade. Ja, jeg ved godt, øh, men det er stadig godt. Og vi har rent faktisk identificeret, hvad der gjorde det. Vil du høre det? Ifølge sta statusrapport. Og andre dokumenter, som for eksempel det her. Lad mig lige se på den. Ja, det her ser godt ud. Vi har identificeret, hvilken Pokémon det, det er, der har gjort er venlige skade på denne Pokémon. Åh, oh, lad mig lige slå den op. Hmm, lad mig lige se. Øhm, um, du skal jo ikke se det der. Du skal sige Wabboot. Du skal se Wabboot. <laughs> ja, det er hvad du siger. Nej, det er ikke sådan, man siger. Det er A. Nå, ja, Ja. Der um, må lige også stå på kæddæksen. Åh. Oh, ikke godt. Slet ikke godt. Slet ikke godt. Det er virkelig, virkelig 100% totalt alvorligt den Pokémon der har gjort det er den samme som også har, har, har skadet andre Pokémon som for eksempel så her på Pokémon er vi blevet fuldt optaget af Pokémon og E og de alle tre er blevet skadet af den samme Pokémon for eksempel her herinde er kommet til skade Ja, det er Pokémon. Så har vi også en Charis. Overraskende nok. En Charisart. Og her har vi Chandoris. Som jeg vil sige, at hun og nok din mor. Ah, jeg kan se. Åh, oh, det godt der ja jeg skal lige slåt op igen. Oh nej. Der må lig. Oh nej, oh, nej, oh, nej. Oh, nej, oh nej, oh nej, oh nej. Det er det er. Ifølge alt vores data og alle sporene, som politiet har opfanget, er det Mewtwo, der har gjort det hele. Eller, vi har to suspekter i virkeligheden. Mewtwo eller... Mm, ja, jeg ved ikke, hvorfor den anden suspekt. er, er en bolbassor. Men det Men den anden suspekt er en bolbassor af en eller anden dum grund. Ja, Mewtwo. Mew... To, mute, mute Den Pokémon. Det er den, enten den eller en boldpæsor. En anden Jeg ved ikke hvorfor vi i sådan en boldpæsor. Hmm. Så vi skal ud og finde hmm. hævne. Nej. Vi får den kommer bare til at få til at komme mere til skade. Hvad hvis vi gør. Hvis uh, i går til angreb på den. I skal lade de professionelle gøre det. Men... God status. Men lad mig lige gå ud på kontoret. God status. Jeg har lige fået noget information, og det er den rigtig øh, faktisk siger at... At Ja. Um yeah. Hjertepippet er bipp, bipp, bip, bipp, bip, bipp, bip, bipp, bip, bipp, bipp, bipp, bipp, bipp, bipp. Er det godt? Ja. Der er et mellemrum, der, hvor den ikke siger bip. Det er et hjerteslag. Mhm. Så i virkeligheden laver den den her løb. Uh, uh, uh, uh. Mm. Det er meget godt. For det tyder på, at din mor er 100% i live. Bare skadet. Det er bare nogle skrammer, Og. Øh, så alvorligt. Og man kan godt sige en grim infektion. Men i liv. Mm. En grim infektion. Men stadig i liv. Det var godt nyt at nu gå tilbage til kontoret. Okay. Hvad sagde doktoren? Hvad sagde doktoren? skal jeg Du siger bare, god, Ja. må lige... Oh Det ser ud til at din mor Er det det, doktoren sagde? Okay, det var godt, men... Og så, har hjem, for lærerne skal nok tage sig i den mor. Sæt dig bare op. Du skal have det mail ansæt, hvis du har gjort det. Jeg må lige... Øhm, det sæt dig bare op, og vi kører hjem, eller lad mig lige forsøge det her, og sætte dig op, sådan, så kører vi afsted, okay, det er lidt svært at se, når en sko dækker noget, altså vi vil miste det igen. en hoved og ikke på en skuldrør. <laughs> ja. Ja. Nå. Vi faldt. Eller? Nå, ah, det er hende. Ja. Hvor er Bud? Hvor er Bud? Hvor er Bud? Hvor er du? Ja. Mm. Nå, det du er jeg går lige ned og kigger til øhm, din mor. Du kan godt blive her. Med Ella. Ja, du kan godt blive med hende. Ikke? Okay, jeg går Ja. kan ikke komme ud? jeg tager tilbage. Nå, det er til vi er her. Og lad os se til den. Nu! Morgen. er levet nu, så er den Den er glade nu, Ja. Så vil jeg mig Hvad er det er. <laughs> Tindere, Det er snart. Og den vil gerne tage dem nu watch it up mm -hmm. Mm -hmm. Oh. og så går jeg hjem lad os tage hjem hjem mit børn så hvis du siger så forstår jeg at du har bløvet hænder hænder med mig at det er den deres mito som er gjort noget hm jeg forstår det jeg forstår det ja ja ja du skal jeg sige, at det have okay. ja. Det er her, du nu bor, ikke? Mm. Um, så er det stadig nødt til at gå, For du har allerede en, der passer på dig, og du kan jo klare dig selv nu. Mhm. Farvel oh. Er du <laughs> bandet? Hvorfor følger du efter mig? I hvert fald på, det ikke din? Jeg vil gerne have, at jeg bor ja? Okay, men jeg kommer nok til at bo i jer selv. Men. I det mindste kommer jeg til at bo hos nogen. Kom lad os til hjem. hjem, min skat. Hvad det, jeg snipper? Hmm? Jeg går ind her. Jeg går. Du bor nok her. Og jeg kommer til at bo herude. Åh, oh, det er okay herude. Der er fint, der er en datter, jeg kan gemme under. Jeg kan komme ind, hvis det begynder at regne. Så... Jag går hen og i Ja. Ja! Okay. Yeah. <laughs> <laughs> hmm. yeah. Vet du hvorfor du sådan helt oppe og kører? Ansigtet huh? eller yeah. hvad? Ja! Fortæl mig det! Fortæl mig det! Og uh. nu skaber du med ægte ord Okay. Okay, vent. Ja, det var godt. Meget godt. Vent. Kul. Vent. vent. Sagde du lige noget? Oh my god! Prøv det på dansk. Det er da fantastisk, jeg kan forstå dig! Meget godt! Fantastisk nyt! Det må vi bare holde hemmeligt, for hvis det de bliver udgivet til offentligheden, så ved Team Rocket, så de alle ude efter dig. Ah, mm. oh, Der var ikke en, der lige har optaget uh, uh, uh, den her samtale. Skudt! Ja, yeah, der er en, der lige har optaget det her. Der er der optaget luden. nu bliver det så uh, til, til uh, regeringen, der bliver lavet en aviser. Okay. I den avis vil vi vide hvad der så sker. Så kommer der meddelelsen, at du kan snakke som den ene, eneste af din slags. Eller at jeg i det meste ikke kan forstå dig. Altså, jeg gætter på at jeg kun at jeg kan forstå dig, men at, at jeg, du ikke sådan helt kan snakke. Nå, jeg sætter gardinerne for, slukker elektronik og lægger os til at sove. Okay, altså det, det var den første episode, eller hvad? Okay. Ved hvad? Nu hvor uh, vi kan forstå hinanden, så kan vi faktisk komme på sove hos mig, hvis du har lyst. God, ja. De er godt og godt. De er godt og godt. De er fantastisk. Det er fantastiske. De er Det er Var ah. det en at moren var live? Nej. Mm. Men det troede du i vir... Men du troede i virkeligheden, det var en drøm. Men jeg vidste, det var virkelig. Jeg åbnede. Sådan her. Efter at have gjort noget med Her har du noget med... Selv tak. Hvad siger der? Skal du være efter kosse putrid. Okay. Jeg går ud og tager den nye ugeavis. Jeg vil ikke se den gamle. Man må se. Der, ja, interessant. Bit Team Rocket planer. Hey om at det er super eh fik Pokémon. Ved navn dens artsnavn er det ser ud til, at der er en, der kan. Tim Rocket vil? det ser ud til, at de vil kædner have den reboot, og der er nemlig en 10-årig dreng ved Alex, der kan forstå den, så derfor vil jeg han. Så de også kan forstå den. Det er helt specielt. Hvem er det nu? Hvad er det? Er døren åben? Det får man ikke lov til. Altså han gik direkte ind og ødelagde oh, videoen. Ah oh, yes, det var skudt. Ødelagt oh, video kan okay, ikke klippes væk. er Wabboot! Jeg CTV. tjekker Kom her og sæt dig og se TV. du nok vil synes er så meget spændende. Uh, nyderne! Mm -hmm. Og oh, her kommer det. Oh, bla bla bla bla bla bla bla. Hvorfor taler de så meget om, at der hele en specifik webhood, hvor en 10-årig dreng ved navn Alex kan forstå den. Og så ser du ved hvad. Jeg forstår det ikke. Hvad er der galt? Hvad er der galt med det? Det siger du? De taler om mig Til taler om mig Øhm, lad mig... Jeg venter Vent, taler de om dig? Åh oh, nej Ja, yeah, jeg tager min Pokédex og samtidig ringer til politiet Ja, ja, ja, ja, ja det er alvorligt. Hvorfor er det det? Det er alvorligt. Meget alvorligt. Igen, hvorfor er det alvorligt? Um, fordi det er angående min webbud og teamworket ved skjælden. Er du den 10-årige Alex, der kan forstå den webbud. Ja, jeg har mistet min mor, der var har og far skrevet for mig, her efter at jeg blev født. Fordi jeg synes, jeg så alt for grimt ud som en baby. Ja, min mor døde som om 7 år. Nu er 10 år og er forældreløs. Men jeg har ikke det mest den igen. Som, som hvis I ikke beskytter det her, uh, det her, her hus uh, og min webboot, så er uh, den ved hen væk. Okay, forstået. Hej. Jeg oh, yeah. vidste ikke, at, uh, han, at uh, en Skåbund udviklede sig til en Warboot, og så til en Chinda Ja. Så vidste Er det vidste jeg ikke. Åh, oh, det er interessant på Pokédex. Det er nærmest om nyhederne om Pokémon. Og oh, det var alt for dengang. Og håf mig at kunne Um, ja. Og ja, kalder mig var de to, der på den, og moren var virkelig også mig. Mm. I Hende der, eller det var en helt anden person, vi kendte. <laughs> mm -hmm. Ja, håber, I kunne lide videoen, og husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. For vi ses en anden gang. Yes. Vi ses. Hej. hej. hej.